Галина Товкач з Бучі зараз мешкає у селищі Великібірки. Це будинок її матері. Тут Галина народилася і виросла. Згодом вийшла заміж і переїхала в Бучу, де прожила 35 років. Каже, коли на місто напали. Спочатку вони з чоловіком не хотіли їхати. Виїжджати вирішили 5 березня. Ми буквально, що переїхали вулицю. І ну, ми його ну особисто я його не замітила. Ну я за рулем їхала. Стояли два бетера. І вони почали обстрілювати. Наша машина була друга, сусідська йшла перша машина. Ну, це все відбулося достатньо швидко, тому що ну, це так, в кіно може довго, чи розказувати довше, а насправді це дві-три хвилини, і, як то кажуть, і все закінчено. Получається, їх обстріляли перших і зразу ми за ними. Вони кинули теж машину вбік, і я за ними стала вбік. У е -е, них перше, що я побачила, е -е, що в них відкрилися задні двері, не знаю по якій причині, чи вибилися ті двері, чи як. І... Ноги туди висунулися, і я так, знаєте, я не знаю, як це пояснити, але мозок працює тоді майже незалежно, я зрозуміла, що вони вже розстріляні. І тут же само дивлюсь, летить куля, мені теж влучило, виходить, праве плече, відкинуло руку, мені щось здалося, що вона в мене відірвалася, ну, достатньо було боляче. чи я закричала, а тоді штовхнула чоловіка, що кричу, вискакуй з машини. Ну, вже розуміння, що вже все. А дивлюсь, а він вже... Не рагує ні на що він похилився просто на скло. Я відкрила двері, ну і перше почала що зігнулася отак сильно, щоб двері приклирили. І оббігаю машину. Галина каже, в машині їх було троє, окрім неї, вижила також матір її невістки, яка сиділа на задньому сидінні. У нас ще що спасло, що стояла велика така загорожа бетонна. Був чись приватний будинок, і ми за цю бетонну і загорожу там присіли, трохи віддихалися, і загорілася. Перша машина загорілася. Ну і кров іде, боялися йти, але кажу, встаємо, йдемо в лікарню. Правда, ми самі дійшли в лікарню, ну, і нам надали першу медичну допомогу. Із авто, яке їхало попереду, вижила одна людина водій. Галина зустрілася з ним в лікарні. Я почула, що фамілію його називають. Я пішла його шукати. А він там трохи видно сидів ті машині, а потім якось він випавсь, і хтось йому допоміг. Він сказав, що його хтось підібрав, потім на вулиці в ньому кусок ноги відрізали. Галина розповідає, лежала в лікарні п'ять днів, а її рідним повідомили, що вона загинула під час обстрілу. З лікарні змогла додзвонитися до сина. Тоді дізналася про зелений коридор. Із бучі жінку вивезли люди, які їхали на Хмельниччину. 11 березня вона добралася до родичів у великих бірках. Страх, то точно залишився. Я навіть здригаюся спочатку, то взагалі двері хлопнули і зразу підскакував того, що думав, що вже навіть у них там на витяжка, чуть-чуть, то буває вітер і стукає, так я все кажу, стріляють. Ну і картина нікуди не дівається з-перед очей. Знаєте, якщо дивишся телевізор, ну, ми ж всі бачимо, правильно, бойовики і все. Ну, картинка, але коли ти бачиш це вживу, то це насправді дуже страшно. Галину прооперували в Тернопільській рай Зараз вона одужує. Каже, як тільки рука загоїться, поїде додому. Я б уже поїхала, якби я була здорова. Вибиті вікна, розтрощені ворота, ну, але будинок в цілому стоїть, дах надголою є, значить, вже вертатись є куди, як то кажуть. Ну а будуть зроблені комунікації, значить, будемо назад відновлювати те, що пошкоджено, будемо працювати. Будемо продовжувати жити. Ще одна причина повернутися, каже жінка. Собака Джесі. Думала, що тварина загинула, але через місяць син Галини повернувся в бучу і знайшов Джесі живою. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.